मा फेफा पर मारु शैक्षणिक साधन टीएल तरीके ओना करी से धोरण दस नीजान પેટા ટોપિક છે માનવ તેના દ્વારા આપણે વિદ્યાર્થીઓને મનુષ્યમાં થતી શ્વાસ અને ઉચ્છ્વાસની ક્રિયા વિશે સમજાવી શકીએ છીએ તો આપણે શૈક્ષણિક સાધનના નિર્માણમાં જરૂરી સાધન સામગ્રીની વિગત જોઈ લઈએ સર્વપ્રથમ આપણે એક પ્લાસ્ટિકની બોટલ જોશે ત્યારબાદ કેસો ત્રણ પુગાઓ खाली बोटल वच्चे का एक छिद्र पानी टुकड़ो पसार कर જે આપણું તરીકે કાર્ય કરશે આ બધું રચના થયા બાદ અંતમાં કાપેલો જે સીશાનો ભાગ છે ત્યાં નીચે વુરોદ પટન નું નિર્માણ કરવા માટે એક ફુગો લગાવી દઈએ ને આ રીતે આપણે આપણું ટીએલએમ નિર્માણ કરીએ આ ટીએલએમ દ્વારા બાળકોને આપણે મનુષ્યના શ્વસનમાં શું ભૂમિકા છે તેના વિશે સમજાવી શકીએ છીએ ત્યારે મનુષ્ય શ્વસન ક્રિયા કરે છે ને જ્યારે ઉરોદર પટલ ઉપરની તરફ જાય છે ત્યારે ઉચ્છ્વાસ બહાર નીકળે છે આમ આપણે બાળકોને શ્વાસ અને ઉચ્છ્વાસ બંને જે પ્રક્રિયાઓ છે सुव्यवस्थित रीते समझ बात वाँचे जीवंत नमूना होना द्वारा बांबा समय सुधी तेने याद रखी सके